Одна з моделей, яку Олександр Брянцев представив на виставці, перший його витвір – Реймський собор. Робив його протягом трьох місяців. Розповідає, ця споруда в готичному стилі вразила його складністю архітектури та великою кількістю деталей. У зменшенні копії собору – близько тисячі паперових елементів. Площа моделі – 150 на 45 сантиметрів, завишки – 81 сантиметрів. Я дивлюсь на відео, дивлюсь на фото, які в інтернеті відвідувачі того ж самого собору залишають, от, аналізую. Потім мені допомогу приходять схеми, плани, які існують до цього собору, але більш спираюся на візуальне сприйняття, те, що я бачу своїми очима. А все ж я не був біля того собору, біля жодного взагалі. Кельнський собор також у готичному стилі, каже Олександр. Створив його теж за три місяці. Розповідає, площа моделі – 145 см на 87 см, заввишки – 167 Автор робіт каже, створює їх у техніці Жанігамі. Паперові деталі перетинаються під кутом 90 градусів та складаються в одну площину. Привага готичного стилю – це легкість кам'яної архітектури. Вони створені таким чином, що вся будівля, вона нібито здимається у гору до небес. Найбільш такі деталізовані фрагменти соборів – це маленькі деталі шпілів, а вже ж віконця, які також передають ажурність. Кам'яної архітектури, ну і, безперечно, наявність скульптурних архітектурних елементів. Олександр Брянцев каже, його моделі складаються в площину до 1 сантиметра. Розповідає, створення паперових копій потребує величезної зосередженості, коли встановлює та скріплює деталі, затамовує подих. Складання деталей утворюється за рахунок перетинання. І отримуються деякі через маленькі гачочки. Наразі один гачочок – це зріст людини відносно собору. Ця модель потребує дуже великої пам'яті конструкції, всіх зв'язочок, всіх схематичних розміщень. Модель створює спочатку на комп'ютері, потім роздруковує та вирізає за допомогою плотеру, тобто графічного принтеру. Найскладнішим у процесі створення вважає перерви, адже потім все потрібно відновлювати у пам'яті. Зараз Олександр Брянцев працює над десятим експонатом, яким саме поки не розголошує. Мета – створити колекцію з 20 найвеличніших соборів світу. Коли обираю собори, то дивлюсь, а чи він найвищий чи має якийсь статус високого, а чи він найдетальніший, а чи він наймасштабніший. Будь-який студент, будь-який гость нашого університету, будь-який викладач може подивитися на ці роботи. Дивляться, заходять і здебільшого людям дуже і дуже подобається. Подобається те, що тут дуже така скрупульозна робота, складна техніка. Паперові копії Кельнського та Реймського соборів демонструватимуть у музеї історії Запорізького національного університету до кінця січня, каже його завідувач Володимир Лінніков. За попередньою домовленістю з ним подивитись на ці витвори може кожен. Олена Черкун, Владислав Коящук, новини на Суспільному Запоріжжя.